Kritisk tenking är en viktig ferdighet, og det skyldes nå i mye større grad enn tidligere at vi er omringet av informasjon fra veldig mange ulike kilder. Så det å kunne tenke kritisk er som en slags vaksine mot disse falske nyheterne og mot den forutinntatten vi måtte ha om ulike temaer. Når det gjelder kritisk tenking så er det noe som tar tid. Ofte så er det sånn at hjernen er på leit etter de raske svarene. Hjernen er litt lat om man vil, mens det å finne de riktige svarene kan ta litt lenger tid. Noen av de punktene som vi derfor må forholde oss til er det å ha en litt naturlig skepsis. Vi kan ikke ta alt for gitt. Vi må finne ut noe mer om hvem som sier det og hvorfor det blir sagt. Ikke minst for å kunne forklare hvorfor vi har kommet fram til de holdningene eller konklusjonene som vi har selv. Vi må lære oss dette med argumentasjon, at det er en forskjell på det å påstå noe, det å mene noe og hva som er fakta. Og en god kritisk tenker må ha en del egenskaper ved seg, for eksempel det å vise toleranse, være åpen for andre sine synspunkter, det å ha analytisk evne. Man må ha noe selvtillit, man må kunne stå for sine egne meninger også. Man må ha nysgjerrighet og ønske å finne sannheten. Så den riktige måten å tilnærme seg kritisk tenking på, det er først å resonere hvorfor jeg kom fram til det, så analysere kan dette kan være riktig, og så argumentere for å få fram sitt eget syn. Noe av det første som vi må gjøre når vi ska forholde oss til ny informasjon, det er å klargjøre. Här er en rekke spørsmål som det går an å stille. For eksempel, hva mener du med, kan du gi meg ett eksempel? slik man er sikker på att man forstår samma sak. Man kan också prøve å sig seg ting man vet fra før. Hvordan relaterer dette seg til noe jeg vet fra før? Kan man si ting på andre måter? Man må prøve å finne hovedpoengene. Det å prøve å se ting fra andre sine synsvinkler er en del av dette här. For eksempel, mener du at det er sånn? det att tänka över vad kan den andra ha med? Vad står det där man har? Eh och inte minst det att kunna klara och förklara med egna ord det en annan säger utan att meningen blir borta under väg. När det gäller antagelser så handlar det ju om vad är du tror och vad bygger du det på? Går det att tro något annat? Vad det andra kan komma till att tro? Disse konklusjonene du har, det ser ut til å basere seg på disse antakelsene. Hvorfor har du valt denne antakelsen framför en annen? Det er typiske spørsmål å stille i forhold til antakelser. Så kommer vi over till dette med fakta og bevis. De antakelsene vi har, de konklusjonene vi trekker, det må baseres på fakta og bevis. Nå er det selvfølgelig alltid like lett å finne, det kan fakta eller bevis i alle saker, men vi måste göra så grundligt jobb som vi kan. Kan man ge någon exempel? Är det sån att detta är generellt anerkända fakta? Är dessa bevisen god nog? Vad han har du har tänkt når du har kommit fram till dette här? Är det någon grunder för att tvivla på att detta är riktig? En annan sida av det att vara kritisk är självfølligt att försöka se ting från ett nytt ståsted eller med nye perspektiver. Jag husker alltid en historia om en japansk zenhage när jag snackar om dette med ståsted och perspektiv. Det var en hage med 12 stenar inni, men saken var att oavsett hur du ställde i hagen så kunde du inte se alla de 12 stenarna på samme tid. Du måste flytta dig runt för att se allt. Och det är lite samma här. Du må prøve å tenke over hvorfor inntar jeg inntar dette standpunktet, hvor er det står, hvilke øyne er det jeg ser det med. Er det så sånn at andre kan stå på et annet sted og se noe helt annet enn det jeg gjør selv? Disse spørsmålene kan derfor være gode å stille, nettopp for å avdekke denne type utfordringer. Konsekvenser handler om så se vad som vi ser basert på de antakelser, hypoteser eller handlinger som vil skje som følge av den information du har. Det å tenke gjennom mulige utfall og prøve å forutse konsekvenser, er en viktig del av den kritiske tenkingen. Til slutt så jeg ta opp noe som kanske mange vil erfare i tiden framover, nemlig dette å jobbe med flere kilder. här ser du noen spørsmål som dere kan bruke for å prøve å sammendra dette med kritisk tenking av de spørsmålene vi har stilt før. Det å bruke mange kilder styrker også metakognisjonen og dybdelæringen, men det handler også om å samle beviser og prøve å ting på flere måter. En av utfordringene er selvfølgelig at vi ikke alltid har all informasjon eller får presentert alle sider av en sak. Disse spørsmålene her vil derfor være nyttige i forhold til å prøve å, i alle fall være så kritisk som man kan. Helt sikkert kan man selvfølgelig aldri være, men nå er du i hvert fall et godt stykke på vei.